يا يوم به طه النبي عزيز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 من الذهب فآل سوق يعني يوم الطاف قد حمله رأس الحسين على الخناة وشما بي من صوابات وجروح كلهن بقلبي وقلبي في وجسمك العفته هناك مطروح اي والله وجسمك العفته هناك والضعين ويبرها ايتام يطيح بعد ويختلا شفت الحجار سَكْنِيدِ صبري ويا ويلي احيا الذبح والانبياء ضجت له ابنو لم مثل الشهيد الغريب الغاطريه في يوم ذبح ناحتي السبعين عليا والانبياء والاوصياء نصبت عزيه والكل ينادي وشهيد هذا ولا ليحيى سمعنا الذبح ترجى ولا إله يحيى سمعنا ضاعت اطفال ولا إله يحيى حرام ركبت على أجمع في مذبون ياهي مصيبة مصيبة جيت مذبور. نعم قدموا رأس يحيى بن زكريا إلى تلك البغي لكن رأس الحسين شهر به في البلدان من بلد إلى بلد هذا وزين تبرأس الرأس وبنات الحسين يرون رأس الحسين على السنان يرتل القرآن حتى أدخل على يزيد في مجلسه رأت سيدتنا زينب رأس الحسين بين يدي يزيد يضربه بمخصرته فنادت واخاه وحسينه راسك يا حين يحيى شفته تلعب عصي زيد على شفته ذاك الوقت راسي لطمته وصدت للطاغي ونذهت شلت يمينك يا ضربت شتمني شتمني وتعدت له شتمت لكن يا مهجة الهادي يا سلوة الهادي معذور يا الحزه ورقوبتل. ايه والله معذور يا الحزه يا, يا ورقبته يا ويلي انا عسان انجتل واروح وياياك يا ولا شوفتي مخضوب بدما يضرب يا فنا يا يا يا يا ويالي يا والديوان معقود وشماتنا بالمجلس اقعوا لكن عتبنا على مقطوع الزنود يا ايب عتبنا على مقطوع ويشوف اكتحان شي راس أخوي يضعو يومه شبل حيدر وين عليه ضل على النهر ممدود يا برشبل حيدر وين عليه